Som skuespiller der kan man jo øh, der kan man få tilbudt en rolle, hvor du har et langt prøveforløb og, og øh, har et lang tid til at sætte dig ind i en karakter og sådan noget. Så nogle gange så bliver der ringet akut, og så øh, er der nogen, der har brug for, for øh, din hjælp, og så må man kaste sig ud i det. Fysisk er det jo øh, en, en, øh, en hård forestilling. Fordi vi skal ud i nogle, altså vi skal ud i nogle yderkanter for også at vise, altså kropsligt også at udtrykke, hvad, hvad, hvad det gør ved os, når vi bliver udsat for forskellige ting. Første gang jeg så den, der var jeg, der tænkte jeg okay, så så hopper vi på den hest. Så er det er det vi gør. Altså fordi det er, det er på en eller anden måde et crazy univers. Ja, nemlig.